Ezeket rög szét De csak te egy szeretnék Ezeket És mint a kutyák fel, ezt mész majd Minden magon Nekem még Én nem terület, De csak szeretni, mint a kutyák fel, gondokat Én vezetek, te megpakolod a pontokat Ja, de baby úgy szeretném Egy tökudják fel, ezt miért tudod, szerencsét van Ja, mint úgy akarom Elsegeden a, a kezemet, hogy pultra ragom. De mire megint fel, ezt tudod, szerencsét Teret, a telepán, méz, fügyek, de yeah, Azt sem tudom yeah. Csak hogy belül nem érzek Yeah, hallott is lelkem mégis élet Sok itt esőt, itt csak rossz, mindig called is no longer in service service service the trick that I remember in to